του Από το 1 μέχρι το 10, πόσο ικανοποιημένοι πιστεύετε ότι είναι στην κυβέρνηση από ελμάς? Δεν πιστεύετε ότι είμαστε αρκετά ζωντανοί σε σχέση με το πόσο επικίνδυνοι είναι. Αν δεν είμαστε κομμουνιστική χώρα, γιατί οι ειδήσει γίνονται με δελτεία. Μήπως πολιτικός είναι αυτός που βλήφει εκεί που κατουράει και σε πείθει ότι το κάνει γιατί τα ούρα έχουν αντισυντικές ιδιότητες. Σε πόσα δευτερόλεπτα κάνει αυτή η κυβέρνηση το «Δεν Χριστοπαναγία. Ευτυχώ που η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι η τρίτη ηλικία. Λες και εσύ, εμείς δεν θα με Μήπω τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν είχαμε για προσφυπουργό έναν Αντρέα Παπανδρέου. Μήπω θα ήταν καλύτερα αν είχαμε για πρωθυπουργό ένα σκελετό. Φατρούμαζαν οι Με το χέρι στην καρδιά θα προτείνατε την κυβέρνηση σε ένα φίλο σα. <Κι> για όσους μπερδεύουν τη λεπτή γραμμή μεταξύ του έχω κατάθλιψη και είναι τελείω χάλια η ζωή, κατάθλιψη είναι αν το είχες και με Πασόκ. <Κι> Υπομονή, τα πρώτα δέκα lockdown είναι τα δύσκολα, μετά συνηθίζει. <Κι> Μήπως είναι Χούντα που μεγάλωσε και έγινε Κυριλέ. Έγινε άνθρωπος. Ψαχτείτε με σκέψη. Just be part of the system. You are one of us.